Я знаю, що є багато оглядів на цей ноутбук, але я хотів би поділитися своїми... Своїми... Чим, блядь? Чим я нахуй хотів поділитися, сука? Воно пише? Пише. Я знаю, що є багато оглядів на цей ноутбук, але я хотів би поділитися тільки своїм досвідом роботи. І чому я перейшов з настільного ПК? Ні, це хуйня. ПК. Там. О. Привіт! Як справи? Ласкаво просимо назад на мій канал. Сьогодні ми поговоримо про MacBook Air на M1 процесорі після 6 місяців його використання. Я знаю, що є багато оглядів на цей ноутбук, але я хотів поділитися своїм досвідом. І чому я продав свій настільний ПК. Отже, почнемо спочатку. Чому я продав свій настільний ПК з RTX 3070 і перейшов на MacBook? Право в тому, що для ігор я використовую PlayStation 5. І тому потужний ігровий комп'ютер мені не потрібен. Натомість мені потрібен був маленький та тихий ноутбук. Який я міг би брати з собою в подорожі і комфортно на ньому працювати. Провівши багато досліджень, я зупинився на MacBook Air на M1 процесорі. Давайте поговоримо про мій досвід роботи з цим ноутбуком після 6 місяців використання. По-перше, автономність цього ноутбука – це просто щось божевільне. Я можу легко працювати цілий день без підзаряд. Для мене це величезний плюс, тому що я цілий день в русі і не люблю носити собою великі зарядні пристрої. Далі поговоримо про продуктивність. CPM1 – це щось просто неймовірне. Він близьковично швидкий і з легкістю справляється з усіма щоденними завданнями. Однією з головних проблем, які мене турбували, це був обсяг пам'яті в цьому ноутбуці. Однак, можу сказати, що конфігурації 8256 достатньо для моїх потреб. Я не займаюся тяжким редагуванням відео, тому не бачу сенсу купувати щось більшим об'ємом паніні. Клавіатура і трипад неймовірні. Клавіатура зручна для набору тексту, а клавіші розташовані дуже зручно. Приклад чудовий, мені дуже подобається його тактильний відгук, коли я на нього натискаю. Ще одна річ, яка мені дуже сильно подобається в цьому ноутбуці, це наскільки він тихий, так як в нього відсутні вентилятори. Це робить його чудовим для роботи в тихому приміщенні, а також перегляду фільмів без сторонніх звуків. Загалом, я задоволений своїм рішенням перейти на Mac, так як це чудовий комп'ютер, який підходить для моїх потреб. Звісно, якщо ви граєте в ігри, то це не найкращий варіант для вас. Але для таких як я, які використовую його для роботи і перегляду фільмів, він просто ідеальний. У мене все. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше подібного контенту. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.